يشتكي مثل الصغار، لأنه صغير أمنا المدلل. وفي مكان قريب، كانت يعني هناك عين تراقب الخراف الصغيرة. هذه الخرافة الصغيرة تبدو شهية المنظر ولذيذة الطعم. لو أني أضعها كلها في بطني الفارغ لقلت حياها للجوع وداعا. سأُعد لكم الطعام هيّا إلى داخل المنزل <تصفيق> <تصفيق> سآكلهم يجب أن أجد طريقة لأكلهم ولكن أولا علي أن أبعد الأم ثودع الطعام فوجدت أن كل الطعام اختفى أين اختفى الطعام؟ لم تعرف الأم أين ذهب الطعام ولذلك قررت أن تخرج من البيت لتحضر طعاما جديدا لخرافها اهتموا ببعضكم في أثناء غيابي حسناً ساحضر الهدايا للجميع ولكن احذروا من الذئب ولا تفتحوا الباب لاحد <تصفيق> ما الذئب اسمع الذئب حيوان محتال ياكل لحم الضعاف والخائفين لذا لا تدخلوه البيت لا تقلقي فنحن شجعان ولا نخاف من الذئب لن يستطيع الذئب ان يخدعنا <تصفيق> انا مطمئنة ان لم تسمعوا صوتي فلا تفتحوا الباب لاحد هل فهمتم ما قلته لكم يا ابنائي الاعزاء فرح الذئب لأنه أجبر الأم على ترك خرافها بعد أن سرق الطعام من المستودع، وبدأ الذئب يدبر لحيلة جديدة يدخل بها إلى المنزل ليلتهم الخراف السبعة. يداي بيضاوان ونظيفتان، ويدا الذئب سوداوان متسختان، فهمتم؟ فهمنا يا أمي، أما الآن إلى اللقاء. الجزء الاول من خطه الذئب الماكر بابعاد الام عن الخراف الصغيره وبقي الجزء الثاني من الخطه <تصفيق> يا لي من ذكي والان ايتها الخراف حان وقت التهامكم هيا الى الوليمه الفاخره <تصفيق> كانت الخراف الصغيرة تمضي وقتها باللعب انتظاراً لعودة أمها من الغابة حاملةً الطعام والهدايا أنا أمكم عادت إليكم أمكم بالطعام والهدايا فافتح الباب بسرعة يا خرافي اللذيذة اللذيذة؟ افتح الباب بسرعة سأدخلهم الآن إلى بطني الفارغ لن نفتح لك إيه؟ لماذا يا أبنائي؟ صوتك لا اذني صوت جدا وصوت أمنا ناعم ورقيق اهتم ايها الذئاب انهم أذكياء حسنا ساتدبر امري حصلت على عسل صاف جدا يريد الذئب ترقيق صوته الخشن بعد ان عرفته الخراف والعسل خير طريقه لحلاوه الصوت أي أنا أمكم <تصفيق> <تصفيق> بسرعة يداي تؤلمانني من كثرة الهدايا التي أحملها حتى نفتح الباب يا أمي <تصفيق> دعنا ليدك وبعدها سنفتح لك الباب أنت من قال هذا أم أنك نسيت ما قلته لنا نعم بكل سرور <تصفيق> صدقوا أنني أمهم <تصفيق> <تصفيق> كيف هي نظيفة أليس كذلك إذا افتحوا الباب لأمكم يا أحبائي لماذا لا يردون هيا يا احبائي <تصفيق> لا تخضعنا ايها الذئب الماكر هيا انقلع من هنا سيكون لي معكم تصرف اخر تذكر ذلك جيدا سأعود من هذا التوت البري طعاما لذيذا لابنائي سترون كيف ساملا بكم بطني الفارغ انتظروا أنت أيها الخباز؟ تفضل سيدي مرحباً ها. بيه. انظر إلى يدي إنها يد شديدة السواد أعطني طحيناً لتصبح بيضاء هيا ستجد الطحين عند الطحان أيها الطحان أعطني بعض الطحين أنا لا أعمل الذئاب، فاذهب من هنا حالاً. ستعطيني الطحين على رغم أنفيك لقد أخذت عجيناً وغطيت به يدي ولم يبقى إلا الطحين. <تصفيق> أنت تنوي فعل شيء سيء بلا شك وأنا لا أريد المشاركة فيه، أفهمت؟ ما <تصفيق> شأنك إذا كنت سأفعل الخير أم الشر؟ أنت تخنقني. سألتهمك إن لم تعطني الطحين في الحال يا طحان. <تصفيق> <تصفيق> سأخذ الطحين رغما عنه <تصفيق> كثير من الطعام في سلتي حقيقيه كذب لكن هذا ليس صوت الذئب الماكر نعم انه صوت امي الا ترون <تصفيق> ان يدي نظيفه وبيضاء فلماذا لا تفتحون الباب لامكم انظروا اليها جيدا نعم انها امي انها امنا الحقيقيه سنفتح لك الباب يا امي هيا بسرعه انا جائعه فهيا لنتناول عشاءنا <تصفيق> <تصفيق> كيف وجدتم أمكم؟ رائعة! يدها بيضاء! صوتها ناعم! وتحبكم! <تصفيق> إلى العشاء! <تصفيق> لذئب الخراف الواحدة والآخر <تصفيق> لقد أكلت ستة خراف حتى الآن ولكن أين الخروف السابع نعم سأجده بعد أن أعد ما في بطني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أنا وقت نومي الآن سأذهب وأنام قرب النهر بعد هذه الوليمة الضخمة <تصفيق> ستة خراف في بطني يا سلام أخ أمي يجب علي أن أسرع وأعود إلى صغاري قبل أن يتمكن الذئب من خداعهم أسرعت الأم عائدة نحو بيتها حاملة إلى أطفالها كثيرا من الطعام الذي جمعته لهم أخيراً وصلت الأم إلى البيت وكان الذئب قد التهم خرافها الصغيرة. أين أنتم؟ أما من أحد هنا؟ أنا أمكم، لقد جئت بطعام كثير. أمي أنا هنا. أمي أحمر. أكل أخوتي أخبر أحمر أمه كيف جاء الذئب والتهم جميع إخوته والأم تستمع والحزن يسيطر عليها كان علي أن أسرع بالعودة لكي لا أمكن الذئب من خداعكم يا أحبتي لا تبكي يا أمي أمي ساعدني يا إلهي جدا. أحمر، ابقى بقربي ولا تذهب. سأذهب لأبحث عن الذئب الشرير. سأوقن إخوتي يا أمي وأخرجهم من بطنه. وأين هو؟ لقد ذهب لينام قرب النهر. <تصفيق> هيا بنا. كان الذئب مستغرقاً في نومه على ضفة النهر. وهناك شاهدته الأم وقد انتفخ بطنه بصغارها. <تصفيق> انتفخ بطنك لأنك التهمت خرافي. أيها الذئب الشرير، سترى الآن ماذا سأفعل بك. أمي، أمي، بطنه يتحرك. <تصفيق> إخوتك يتحركون داخل بطنه، وهذا يعني أنهم أحياء. أرجو ذلك يا أمي. أحمر، اذهب إلى المنزل وأحضر لعدة عدة الخياطة والمقص. حاضر. يا إلهي، وفقني في إنقاذ أطفالي الصغار. أنا شبعان أنا شبعان جدا سأبدأ جلب أحمر لأمه عدة الخياطة ولم ينسى المقص فأخذته الأم وفتحت بطن ذلك الذئب الحمد لله على سلامتك يا حمل والان لنخلص باقي اخوتك من بطن الذئب سلامتكم يا خرافة والحمد لله الذي ساعدني على إنقاذكم جميعا فلنغادر هذا المكان بسرعة <تصفيق> وكأنني نمت سنة كاملة النوم لذيذ ولكن بطني صار أثقل من قبل كأن في بطني حجارة بدل الخراف اسمع اصواتا مثل اصوات انهيارات الحجاره من اعلى الجبل <تصفيق> <تصفيق> لقد ملات بطن هذا الذئب بالحجاره وبمساعده صغاري الاحبه ما الذي حدث لي اخ يا بطني آخ. <تصفيق> <تصفيق> هذا جزاء شرك ايها الذئب الماكر <تصفيق> اشعر بعطش شديد جدا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بهذه المناسبة وصنعت لهم أمهم كعكة لذيذة تناولوا طعامكم وهكذا عاشت الأم مع خرافها بعد أن أنقذتهم من داخل بطن الذئب